Leikki on lapsen työtä. Koittaa kuitenkin aika, kun koulutie kutsuu. Koulun alkaminen onkin iso askel sekä lapselle että vanhemmille. Se tuo mukanaan uusia asioita, kuten koulumatkan. Sen harjoittelu yhdessä on tärkeä osa uutta elämänvaihetta. Koulumatkan harjoittelu on hyvä aloittaa suunnittelemalla reitti yhdessä. Turvallisin reitti ei ole aina se lyhin. Reitti kannattaa suunnitella niin, että sen varrella on mahdollisimman vähän risteyksiä ja tien ylityksiä. Opetelkaa reitti reilusti ennen koulun alkua kävelleen se yhdessä useita kertoja, sillä taidot karttuvat vähitellen kokemuksen myötä. Aikuisen oma turvallinen käyttäytyminen liikenteessä on paras esimerkki. Erityisesti kannattaa opetella tien ylittäminen suojatietä pitkin. Kun saavutaan suojatielle, tulee pysähtyä ja varmistaa, että sen ylittäminen on turvallista. Katsotaan molempiin suuntiin ja kuunnellaan, tuleeko autoja. Kun voi olla varma, että tien ylittäminen on turvallista, niin matka jatkuu. Muistuta, että liikenteessä on aina toimittava harkiten. Tietä ei koskaan saa lähteä ylittämään muiden perässä, varmistamatta itse, että se on täysin turvallista. On tärkeää keskittyä liikenteeseen, eikä samalla tehdä jotain muuta, esimerkiksi käyttää kännykkää. Ja hämärällä liikkuessa Muista heijasti!